اليوم غادي نديرو غيم اوف سكيت أي حاجة ضربتها علينا بالباك سايد، غادي ضربها هو بالفرون سايد. ولكن في الكيرب وراكوم عارفين أشمن الكيرب آه دابا غنديرها <تصفيق> <تصفيق> بباك سايد got this not Wow. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Hoy, hoy, it hoy, hoy, hoy, وي وي وي وي وي علاش راه صاحبي ان الله ما كاينش تجيب الخبز والطاجين قدم لي داك الرز ها داك الشيء ديال ليميتلس خلاص للحانوت نجيب الشمع ايوا ما هو لا بيرست وان ييب ها <سأل Holmes> عايزة. ما قصرت صراحة ما قصرتش هي بنت ما عندك شي شوية. بغيتي تعاودها عاودها. يووو. عاودها عاودها. لا لا عودة عودة. شان باتي هنا اخويا ولا؟ <تصفيق> <يلا ساعة>. Ooh. <laughs> oh, second one, let's go. Yeah! <laughs> oh! Oh la la! Oh! Holy shit! Oh! الثاني الثاني برو برو برو برو تاسكا اه اخو يارا تاسكا اكار ساد الفادليك الحلوف Oh Ah hah <laughs> Oh Oh, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm Deep at the slopes! Where 嘿呀<音楽> 来一份吧<笑><笑>